بسم الله الصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم الله أعزاء <تصفيق> تحياتي لكم جميعا صباح <تصفيق> السيملود مرحبا سيدي كاين بخير سيدي تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا في مدينه السمارا سعود 12 2022 شاركم معكم الاثمنه خبرنا شوية نسويه الوقت تحياتي لكم سيدي الاعزاء اليوم راه الجو رائع اللهم بارك الجو على حال الشتاء الله يرحمنا سها مز أست. الخير ست. خويا ومخلطات النعاج حوليات بجوج آه بارك الله انا 36 ثلاثة بارك الله هذا ديال القلموس هذا خروف هذا 16000 حوليات جوج باش بارك الله يا رب اوه اوه اوه اوليه زينك كيدير السوق اليوم السحيميلو سوق غالي كاين الثمن كاين الثمن على حسب لحين تشططحت شويه ياك بهيم قليله بهيم اللي قليله اه الغنم اللي قليله اه معلوه آه. آه. آه. <تصفيق> عبد الرحمن. الرحمن. زمى زمى الرحمن عبد الرحمن اذا عطاو فيها واحده وشريك عبد الرحمن عبد الرحمن راه المليحه السي مختار لا لا نعزي زوينه عبد الرحمن حق لا لا لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا خمس مئة. خمس مئة عون هذا. يا واحد شحال وصلت عبد الرحمن شحال وصلت? عبد الرحمن شحال وصلت دابا 23 و 500, 500, 500 بارك <مغلا> <عبر مغلا> <حيت ديلي 500. مغلا> الله. <أمانة وحي> <ديال حسنلي>. <مغلا> <مغلا> <مغلا> اه رحمة الوالدين راني ديالي والله رحمة الوالدين ها انت شو تبارك الله راكي ماهيش شاريه شي حاجه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا هل مليح راه الموضوع من هو من ها. ها الموضوع ها هو من ها من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع هاد الموضوع من الموضوع من خريف لخريف. الله الله الله الله. الله يرحمنا. والد خريفه اه ها هو مع الوقت كلشي زين اه سيتي مسكين والله ما فات <باء>، غاربي عاد كاينه <تكلم> والد خريفه والد خريفه والد خريفه كريم <مشعر> شحال يا خويا هذا ريما عليها الله لا والد شحال كريم هذه الله ما ضر مازال الله غوت طاش الله يصحك الله يبارك الله الى ديحا وبتاه ولا داو 12 عطيتي 12 الله ما ضيع والو الحمد لله ان شاء الله 12 12 شبيتي توك 12 غير هذا كيشرب المقرا شكون كيشرب المقرا هيدور لك الدريوش داك اللي كاين هو الحبيب للمستشفى في ديال السيدي الحبيب تحياتي لك اخويا الحبيب خويا ولكنك تتسخر من اجل ان تتسخر من الله ان كيف السوق اليوم؟ ان السوق اليوم اجل ان تتسخر من السوق ان اليوم ما اجل ان آه. الله من اجل ان تتسخر الله اجل ان تتسخر آه. اللي ان اردت ان اردت ان اردت ان الحمد لله اردت ان اردت ان اردت الله اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت فادريس 60 مشايدي العزاب باقي. عودي دريس بهاين باعو 70 ونعطيهم. قلت عليكم انا قبل ما يجي. دبا هاذ قلتي ما كانشروا عندك الله يشفعو. كنا عطينا 70000 في ساعة قالوا لي هاذ الكيس ولا. هما ما طمروش ليا ما طمروش ليا. كيف بقا شاد. بقا شاد. وراه دريس خفتو يدور فيا. الله. بارك الله فيك. زين. 80 الف. مدينة الفريال بس باش قطعو ما انا الله يربح <يشام> <تصفيق> <تصفيق> <هاي. تصفيق> ساره يا موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه اه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه موجهه ما واكل قاعد موجهه موجهه موجهه موجهه <تصفيق> مولا هل... حل... الله يسخر لي الله يسخر يا غادي نمشي دابا للحوشه استاذ عبد الحليم اه هذه الحوشه تسمع ان شاء الله اه, آه مشاهدينا الاعزاء اليوم كنتواواوا في السوق مدينه سمارا الاقاليم الصحراويه تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء ومن هذا الخير تبارك الله مشاهدينا الاعزاء كينتهي الفيديو والى فيديو قادم ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء الناس كتمشي السوق بدا كيخوى الناس بدا كي ترحل ديالا الى فيديو قادم ان شاء الله الحبيب عييت في عييت يعطي الراحه لراسك مريضه صاحبي لا تجي للسوق ارتاح والله إلا عييت ترتاح السي الحبيب مرتاح وتا نهار المغرب دي الكاس ان شاء الله ان شاء الله يا